У тимчасовому притулку для переселенців діти збираються у кабінеті. Там психологиня з благодійного фонду «Рокадо» допомагає дітям та дорослим позбавитися страхів війни. Фахівниця каже, люди, які деякий час жили під вибухами, наразі бояться гучних звуків. А ще їх мучить безсоння та тривожність. На що скаржаться і діти, і дорослі – це дуже багато бояськість гучних звуків. Тобто є такі тригери, які пригадують, нагадують людям про вибухи. Тобто, якщо там гучно закрили двері або поставили стільця, або ще щось, людина вже здригається і в неї всі тіло реагує так, наче щось вибухнуло поряд, або гроза, або ще щось. Фахівниця Ірина Кохановська – сама переселенка. Вона з Лисичанська Луганської області, тож проблеми переселенців їй близькі. Каже, в роботі це допомагає. Я розумію цю людину більше, я розумію, як вона, і мені легше підтримати. Тобто, саме зрозуміти, як і де, на що спертися, які ці емоції, мені це дуже зрозуміло, як і всі. Карина Юрченко приїхала до Хмельницького з Харківщини. Декілька тижнів вона під постійними обстрілами ховалася в укриттях. Жінка бачила та чула, як бомблять із землі, із неба. Каже, це дуже вплинуло на її емоційний стан. Емоційно воно все вдалося в знаки. Коли ти приїжджаєш, десь там ти переночував, десь там побачив, там десь гупнули, там двері, там вікно зачинили, там просто походили сходами, І ти просто лякаєшся від цього. Ти думаєш ось зараз, і ти не знаєш, за що хапатися. У тимчасовому притулку для переселенців є і чотирилапі друзі. Вони так само, як і люди, стресують після всього перенесеного. Щоправда, психологами для них виступають їхні господарі вушка до гори, як в зайчика, і труситься, і також ще мовчить. Всього на Хмельниччині від благодійної організації працює чотири психолога. У тимчасових притулках для переселенців вони проводять заняття один-два рази на тиждень. Говорять, допомагатимуть ДОТи, поки в цьому буде потреба. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.